Uhu, Mikä täällä oikein haisee? Ne on varmaan nää mun makkart. Hyi, laita ne pois. Ei, ne on ihan hyviä vielä. Apua! Uh -oh. Apua! Miten me Sehän toimi. Miten me päästään täältä pois?